Takový samopal kadenci, nevíte co, já vám to řeknu naprosto přesně to. Takový samopál vzor, vlastně 24 má kadenci, ještě mnohem rikajší. To, co jste právě řekl, je nejbláznivější idiotská věc, jakou jsem kdy slyšel. Ty tomu tak rozumíš? Váš místo má směj na postu. Hraby, Štenberg už je v Galách, tady se to kádro moc neužijete, Štenberg? Na stavbě rozhodně ne! Zaprene, si mi v Ruzovství poznáte? co to je tvrdá dělnická práce! Mě jako komunistovi by nevadilo, že jste vstoupil, ale že jste vystupil! Kdo měl dneska v noci službu u Já? Kdo já? U jim v Máčka, prosím. Co teda toto neumíte říct, nebo chlap? U jim v Aby jste se neposlal. Pojďte se schovat! Když to si